قال انه يقول انا بقره لا فارض ولا بكر عوانهم بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قالوا لا نجت بالحق فذبحوها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 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خدنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتُم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررت أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم أسانا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خِزْيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن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 دنا من أنوار سقانه من الثمرات منامنا منهم بالله واليوم الآخر قال وما من كفر فاومتعه قليلا ثم اضره الى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآتنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أبعث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 نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وُجُوهَكُمْ قبل المشرق والمغرب ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذَوِي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وَأَقَامَ الصلاة وآت الزكاة والموفون بعديموا إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا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 ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذيوف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 ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفق